Вчора вікна вставив. Було все під євроремонтики. Натяжні потолки були, вода була на нас в хаті. Це було в мене тут син, 12 років, дочка 22. Ну, зараз рову вже замужем. Внучок місяць назад, ні, два місяці назад радився. Все. Це була дочка на кімнаті. Ну, стекла всі, вікна поміняв позавчора. Приїхали. Ви мене обіщали безкоштовно, ну сказали собирайте чеки, типа, розмістять. Ну. Поки за свої кредити беремо, вставляємо. Зала. Наші зайшли солдати, то, то дітки та сім'я виїхала. Для музею я собираю, з патоном своїм приїжджає. Це ось авіабомба на Толокі. Там вирва така, що, мабуть, 5 метрів в, діа... в, шир... в глибину. Її в диаметре. Это з вертолета нурси Неуправляемый реактивный снаряд. Ренатометы. Вот все. А, все, сейчас покажу. Самое интересное. Запрещенный комментир. Это осколки, это заживательные магники дали. Это все. Гвозди, видите? Дротики. Это снаряд начиненный, летить. Попробуй выжить в таком. Чи скотини, чи людині. А це все буквально з усього поля з ну, 10 гектар, блін. Позносив на городі та споло. До... Село зачистки не було, тому що о, цей, сказали, в першу чергу світ, вода. Ну це вони зараз світ роблять. Ну, тільки наше село опять же, минуло. Тому що у нас 5 сімей тут живе. Сказали, ну там, де 100, де 20 села такі, де 7, то там. Месяц назад тут еще ни одна семья не жила. Это я залишився жить. Ну, не сказать жить, страживать то, что... Ну, не без добрых людей, мирят, говорят. Лазят, мародьорить. А призрак того, що нема никого. Пять семей, и то так. Они нальотами, то в Зеленодольске, то в Апостолах приезжают, что-то пытаются ремонтировать. Яшко, нам, мабы, свет дали, Ну, навесно обещают. Тогда люди будут вертаться. А їм дом дав, допомагав хлопцям, там, там. ну вони в нього торопляли. Так, гамник, гамник. сторони степа заїхали, по цій вулиці, по тій, на бронетранспортерах, і піхота почала прочесувати з хати в хату. Телефони на провірку забирали. А в мене брат в цей, цей ж, ну жінки брат. Він охотник і в нього форма висовушна була, І вони тільки в хату заходять, форма. Короче, йому. Натовкли його добре, руки за спину і по селу повели. Ну, потім, правда, русський хлопець там їх каже, тікайте, поки буряка, тікайте. Вони втекли з пацаном і він наутро каже, я виїжджаю з села. Ну і з ним ще, мабуть, сімей, сім, молодежу ся з дітьми. Спаситі заплатить за А я вже на паску виїхав. Жінка дзвонить, бросає. Ну що, ж, шестеро свиней повинен двісти птиці. Ей, калітку відкрили, свиней випустив і пішли. Так само всі люди робили. Коров випускали. Саме душ, як споминаю, як йшли по ті дороги. Усе, знаєте, проходить, а от по ті дороги йшли. Остерики сиділи на обоженні. Це саме таке. Ми бабушку тягнули, 94 роки. Жіночка попросила, каже, «Поможе витягнути на тачки». То до межі дійшли там в області, там виселушники під'їхали, забрали стариків. Ну, ми на гору вийшли, там автобуси, правда, чекали наші евакуи сьогодні. Забрали нас в Кривий Ріг. Це газова труба, це їхній танк. Оттуда цю зацепив, витягнув, тут, туди задом запер, вирвав. Це їхні наробили. Газова труба. У нас село газофіцировано було. Газофіцировано, вода була централізована. В Вискополі так не жили, як у нас в селі жили. У них води не було хорошої, пітівої. У нас вода хороша, пітіва. До влади. Помогти село відродити. то що... Якщо нам не дадуть світ, ідуть в обход села, все нам, бо там села крупні, в обход ідуть поки. Люди не вертаються, то що немаш, ну як? Світу немає, У нас почти у кожного є колодязь, колонка є пробита, ну ця, свердловина. Вода, елементарно, води накачати, Електроприбори поставити, щоб ремонт якийсь робити, ну інструмент, щоб ремонт робити, ну немає нічого.